عید کے پہلے دن یہ بکرا جو ہے پیارے آق عل صلاح اسلام کے نام پر قربانی کرنے کا میرا ذہن میری نیت تھے میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی میں ان اپنے آکا کی طرف سے کروں گا اعلیٰ حضرت ہر سال پیارے آق علی صلاح السلام کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے اور اس کا گوشت سیدوں کو تقسیم کیا کرتے تھے تو اعلیٰ حضرت کی اتباع کرتے ہوئے ان شاء آق علصلاۃ السلام کے نام پر اس کو ذبح کیا جائے گا قربان کیا جائے گا اور سیدوں کو گوشت دیا جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی پیارے آک علسلا السلام کے نام پر ہر سال قربانی کیا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام نے اس کا حکم دیا ہے تو جن کو اللہ نے وسعت دیے انہیں چاہیے کہ اپنی طرف سے قربانی کریں اور ساتھ ہی ساتھ پیارے آک علسلا السلام کی طرف سے بھی قربانی کریں اپنے والدین کی طرف سے بھی کریں اگر وہ وفات پا گئے پھر بھی ان کی طرف سے قربانی کریں اللہ پاک نصیب فرمائے صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد